Počátek. Kamera, kamera, kamera. Uvo, na to? Dobrý záležitý Pořád? Super Dobrý záležitý Dobrý záležitý Dobrý záležitý Dobrý záležitý Co je tam? Paráda sebe, selfiečko, dívej техници. Чекинг Выборник. Dobrý, dobrý. Super. Musí dozadu, daleko. Perfektní, to byl skok ukázkový, Tome. To byl ukázkový skok. Ukázkový tsunami. Ne, very good.